عبرا عبراك حلم عبراك ترى دنياي حلم عمرك عمرك ترى دنياك عبراي دنيا عبرا واسف على ما يودك تهي أي, اي, اي اسف ما اي ودك ولك عبره ما ترهدن وخذ مني المثل وخذ من المثل المثال عبره ولك عبره تكدر غاد من اللي هذي يابوي يابوي قلت حبتي ما كان ذنبي فأجابوني وحشائي تذوب إذا كان المحب قليل حظاً فما حسناته إلا ذنوب ما لا يا هل على الدلال يا هل الدلال ما ذنب معملي يا حتى الوليد ولك مالا اذا كان المحب المحب كل بخت ولك كل بخت كل بخت مالاي إيه. ولك مالاي ما إيه. افعال الطيب تصفى ذنوب يا أبو يا شلون يا روح العنيده ردت وين راد بعيد شلون يا روح العنيده ردت وين راد بعيد انا ما اله بحالها I'm yeah. بشير العزيباوي علي الزرفي سيف الزرفي سيد صادق سيد مرتضى سيد عباس أو عراس كل الحضور اكيد سادتنا شرفتونا أو وحي الله الزرفات المعرس الغالي غيوثي وينه؟ غيث تعال خويا وين غيوث العريس؟ اكيد الغالي وحي الله الزرفات ويدللون شدوا إيه؟, ايه هاي مردوده من سيد عباس المعين الزرفي لاخوتنا الزرفات المعرس الغالي أكيد تحياتنا للحضور جميعا وهاي من السيد أو يدللون الغوالي شلو. اكيد يعني يعني عباس العلياوي يعني انور العلياوي معرسنا الغالي يعني اكيد يقول انور العلياوي احلى اخوه صداقه اكيد هو غير بعد علي الوحش اكيد وبعد علي الوحش يعني بيت الوحش اكيد اكيد الغالي يعني الصغير كبير اكيد طبعا انور العلياوي وضرب شاهنة عبارة. إيه. عبارة. اكيد المعزوفة شاهين الاصلية وتدلل اي اكيد وهاي التحية لخو العريس الغالي تعال بويا اغرمك ما الايقاع تعال اصعد لنا تعال اصعدني لي اصعد لي حي ضيوفك بويا اكيد هاي التحية حيدر الشويلي احمد العابدي البو عريف ليف الزرفي اكيد ليث الزرفي اكيد وكل الحضور وحي الله غيوثي المعرس الغالي ليث ابو اسد الغالي ويتدلل شالوا عمي حل إيه. أكيد لأهل النجف يعني أحمد العامر أكيد، وبعد أحمد العامري، أبو عامر أكيد وزلمة أبو عامر ويبقى أحمد العامري، وبعد أحمد العامر أكيد، الله فوق والبعامر عامر شلع قلع، يعني النجف وزلم النجف أكيد أهل النجف يعني زلم النجف وبعد زلم النجف يعني اسم مصطفى عبادة وبعد عبادة من يلك يدلون الغوالي إيه؟ زيد الزرفي ابو المعرس الغالي تعال يمنا زيودي اكيد الله الله زيودي عيب العاش وين جايك أكي تمشيه اكيد إيه. حي الله زيودي الغالي ويدلل حي الله علي الزرفي عباس شريف اكيد وينكم بويا عباس شريف علي الزرفي وينكم بويا الغوالي الله الله الزرفات حي الله حيدر فرحان العلم ويدلل شالوا عمي حل هلا ايه ايه هلا عبي عبي شيرايتك شيرايتك الله تحيه العريس بويا غيوثي اكيد الحضور اكيد على راسي كل الحضور كلكم شرفتونا وعلى رأس بدون استثناء امام العريس الزرفات نورتوني عمي امام العريس اكيد خوال العريس الشحمان ال العزيب نورتونا شرفتونا الحضور شلع قلع آل بو عزيب، آل بو, بو عريف، الشويلات كل الهلا هاي من المعرس بويه نورتونا وشرفتونا اكيد الغوالي شركة الإعمار الغوالي كادر شركة الإعمار زيدان اربيض أم بريض زيدان القرعاوي اكيد الحضور شركة العمار عمين وراكم غوشة بالخمسة مو بالستة اكيد الغوالي هاي من المعرس الغالي غيودي شالوا عم حل هي ايه. مودي الرئيس حسن الحسناوي وينكم بويا البو حسن العجي الاصبر اكيد اكيد حي الله البو حسن الغوالي شالو إيه؟ هلا ايه حي الله بيت شباني بويا عرس قديد الغالي إيه؟ هاي تدم الزعل وياك شي سووا بيا ويلي تدم الزعل وياك شي سووا بيا عز السما والقاع طبقن عليا طبقن عليا عليا طبقن عليا عليا عليا وبخاطر تهود تدرش وقت أمساك وبخاطر تهود أنت تلقى مروح هناك بالنجف مدهود بالنجف مدهود بالنجف مدهود صب والله آل هذا أنت طبعك هذا غصبا آل على الاحسان انت احلى ربعك قلب لا ينساك والكعبه الفه والكعب الفه والكعب السبعة اخوان علي الشحباني مصطفى الشحباني علي الشحباني ابو ملاك ابو صقر ابو صقر ابو ملك ابو ملك اكيد بوي هاي المعزوفه لابو ملاك الغالي ويدللون شلو أها هاي من بني عتاب للزرفات أكيد شركة الأعمار أبو محمد زيدان الغالي أكيد محمد زيدان الغالي وحي الله شركة الأعمار المعرس الغالي زي غيث الزرفي أكيد من شركة الأعمار هاي الشويلات العبودة يعني الجبور بني حسن من عتاب اكيد زلم الناصريه ويدللون وحي الله بني حسن بويه وين بني حسن؟ اكيد شوف ما حد جانا منهم اكيد الغوالي خطارنا اهل الديوانيه الزرفات حسن لطيف علي العلياوي بعد حسن لطيف علي العلياوي اكيد اهلا وسهلا وشرفتونا وحي الله بيت العلياوي الغوالي وحي الله زياد الزرفي بس اشر التيت آه. يا إيه ولك هي إيه؟ معين الزرفي الغالي والدلل شالو وحي الله خوال الزرفات ويدللون اكيد الزرفات حي الله صادق الزرفي احمد الزرفي يعني زيد الزرفي اكيد وكل الحضور شالو عفي ها إيه. انت جوا انت جوا